52-річний військовослужбовець Володимир Рибак пішов на війну з 24 лютого добровольцем. Односельчанка Оксана каже, він був патріотом своєї держави. Володю знаю з дуже чудової сторони. Він був чудова людина, чуйна, добряча. А захисником, ще з малочку пам'ятаю, він не дав дівчат бідати нікому в селі. Взагалі. І батькам дуже завжди допомагав. Такого дня не було, щоб він не приїхав, мамі і татові не допоміг. «Скрізь він перший був. І в улюгорі, і в радості. Завжди він був і допомагав. Ми жили на одній площадці, ми жили як в одній сім'ї. Він дуже добрий був. Але Господь забирає завжди з самих краще. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. О, Господи, помилуй, щоб Господь душу душою, там, де праведні спочивають, О, Господи, помилуй. Поховали Володимира Рибака у селі Михайлівка. Сьогодні попрощалися з ще одним військовослужбовцем Вадимом Рудим. Чоловік 1974 року народження. Був учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну пішов добровольцем. По 19 років нам було. І він позвав, каже, дівчата ще однокласницю, його сестра була двоюрідна, і хлопці, що підемо під кам'янець в пещери. Підемо. Вони нас освячували в спіліологіці, засунулись ми туди. Саме цікаве, що ми вісім вечора залізли в ці печери. А вилізли вісім ранку. Як прийшов час, я не знаю, ніби як в космосі. Засунулася таку цих нас настрог дівчат в печериці, а самі десь в обхід пішли. Там можна пройти. Ми поки лізли-лізли, нас обмастили глиною, сілицям нас були в глині, це було освячення. Однокласниця Наталія згадує останню зустріч випускників. Цей рік не спілкувалися на жаль, але два роки тому ми святкували у нього вдома. День зустріч випускників. У нас було небагато компанії, от вона зараз там. Він до себе додому попозивав, ми приготували, він такий був щирий, дуже весело провели час, якби я знала, що це останній раз. Вадим Рудей був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Поховали загиблого на алеї слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.